إذا ضاقت الأرض بما رحبت وتنفست من ثقب إبرة وأظلمت الدنيا فاقطع حبائل الخلق وقل في جوف الليل يا رب وكن صادقاً معه واثقاً بوعده لا تجرب من قلة الحياء من الله أن يجرب عبد أن يجرب نصرة الله أو عطاء الله وعلى مستوى يا رب تخرج من قلبك ستكون النصره الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حروب جيوش صواريخ قنابل كل قوى الارض اتت ماذا قال الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على طول النصره فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سرور الله اكبر اين الناس اللي جمعوا اين الذين كادوا اين الذين خططوا اين الذين جمعوا حسبنا الله علاج لكل الالام كل واحد يحس بالوحده كل ما جينا واحد يا اخي نطلب منه هدينا كل ما طقنا الباب ما حد فتح ها كل ما وثقت في واحد ضيع ثقتي كل ما اعطيت واحد الامل قطع الامل كل ما قلت هذا فلان انت اصلا غلطان انت قاعد تطقق ابواب مخلوقين الله يحفظك انت تريد الخالق ان يعطيك الله اذا صدقت معه وبذلت السبب احد الشباب يقول ملفي يا شيخ ثلاثين ملف اخضر علاقي مصور ثلاثين شهاده وثلاثين صورة بطاقة وكل شركة أضعها وبعضهم إذا ما مديت قال اقلب وجهك وبعضهم يقول شفت الكرتون هذا الصابون التايد الكرتون ارمي الملف ويطلع برا وبعضهم الله يحفظه قاعد بالكمبيوتر يشتغل وهو مدير شو الموظفين قال حط الملف ويطلع ولا تشغلني تكلموني حط رقمك ويطلع يقول يا أخي تعبت أنا بذلت السبب ثلاثين ملف فقالت أمي يا ولدي ما قصرت بس باقي طقيت ابواب المخلوقين ما شفتك تالي الليل تطرق باب الله قال والله يا شيخ فاذا الاتصال من ثلاثه في يوم اختار ايهم كم تعطوني؟ كم بدل النقل؟ في بدل يقول اتشرط عليهم وأول نفسهم انا الذي رميت الملف تحت اقدامهم وكانوا يركلونها الله إذا صدقت في بذل السبب وكنت مع المسبب فإنك بذلك أغنى خلق الله حتى لو ما أعطاك لكن المشكلة إما أن يبذل ما يبذل سبب ويقول أنا مع المسبب، المسبب لا يرضى عليك جل وعلا حتى تبذل السبب أو يبذل السبب ولا يكون مع المسبب يهلكك ويشقيك باعتمادك على غيره إياك نعبد وإياك نستعين تطهر القلب من كل درن التعلق والثقة والثقة بالمخلوقين